Învierea domnului, cea mai vechie sărăbătoare cre subliniere tin. De pas subliniere te, nimeni nu trebuie să fie trist sau se plâng. Învierea domnului, numit sublinierea i sărăbătoarea pa adică ziua în care reul sublinierea i viclenia vor fi lăsate deoparte, în când haina adevărului sublinierea bucuriei, este cea mai vechi sărăbătoarea a crei subliniere tintecii. Este serebetoarea care a adus omenirii speranța, mântuirii sublinierei a viecii sub nice, prin sacrificiul lui Isus Hristos. <fie> Învierea Domnului este celebrat Duminic de Ortodox sublinierei, scrie în izropunt. <fie> împreună cu Duminica se sepetă mâna la cre subliniere tinilor, pas subliniere tele a fost sărebetorit în din epoca apostolică. Pa subliniere te vine din ebraicul Pesah, trecere. Pa subliniere greilor marca trecerea poporului ales prin marea ros sub e. Din Robia Egiptului, în pământul Fegaduincei, Canaan. Pasul linieretele care subliniere tinilor este, în primul rând, sărbătoarea învierii Domnului. Sărbătoarea pasul linieretele este considerat sărbătoarea bucuriei date de vestea învierii Mântuitorului. O veste care, Până la înlcarea domnului, respectiv timp de 40 de zile, se regse subliniere pe în salutul Hristos s-a înviat, la care se răspunde cu adevărat a înviat. Ultima oră, cu tremur neobinuit în România. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut? Slujba de înviere începe în jurul orei 2300, în interiorul lei ca de cult. Învierea Mântuitorului este proclamat în afara bisericii pentru cei îi prive subliniere pe toți oamenii, credincio sublinierei sau necredincio sublinierei. La miezul nopții. Preotul iese din biserică având lumânarea aprins sublinierei îndeamn pe cei prezenți. venici de luaci lumini. În multe locuri, lumina este în pricit credincio subliniereilor împreună cu buccele de pâine stropite cu vin, denumite pasublinierete. După ce lumânările oamenilor sunt aprinse, alaiul avându-l în frunte pe preot, dascle sub liniere-i când treci în conjoar biserica de trei ori, cântând Hristos s-a înviat din morci, cu moartea pe moarte cel când, i celor din morminte viac de le Apoi, se intră din nou în biseric de continuu slujba de înviere, care durează în, în jurul orei 0300 dimineața. Credincio sublinierei care au postit în toate cele subliniere apte săptămâni se pot împrete sublinierei în noaptea de înviere. După slujbă. este tradicia ca preotul se dezlege bucatele pe care le aduc credincio sublinierei la biserică, învopsite, cozonac, pasc sau fripturi, sub să se le astfel ce prima masă de dulce se ia în biserică. Una dintre tradiciile se te de pas subliniere te o reprezintă omule vopsite. Ca în Cres sublinieră, tinism a omul este una simbolic sublinieră reprezintă o altmerturie clară a vetinii acestui mare praznic. <fie> în multe dintre mormintele veche ale Cres au fost descoperite. Sublinieră-i de om sublinieră-i se pare că acest aliment nu lipsea de la agapele ce se feceau în acele vremuri. În antichitate, în special la Egipt, oul era simbol al lumii sublinierei ale tărnicii. Din moment ce forma lui pare a fi una perfect, sublinierei fere început. Pentru iudei, dar sublinierei pentru pe gând, omle erau simboluri ale creației sublinierei ale învierii. Cre subliniere tinii. Înc de la început, au legat de oule rost simbolismul învierii namului omenesc prin Mântuitorul Iisus Hristos, dar sub pe cel al hrerii din noua lumii, culoarea rost sublinierei linierei însemnând sângele Domnului curs pe cruce. Oul pascal reprezint, pe de alt parte, simbolul văzut al învierii morcilor. A cerei garancie este în subliniere învierea cea din morcia domnului. Din tradiția cre subliniere tin mai subliniere timp ce Maria Magdalena s-ar fi înfci sublinierea tâmpatului Tiberiu cu nou o subliniere o subliniere i-ar fi spus Hristos s-a înviat. Există opinii potrivit celor acest fapt ar fi generat introducerea unor rost sublinierei în cadrul serebetorii pa-sublinierătilor. Politicienii s-au întrecut în ură de pate pe Facebook. Ce mesaje au transmis românilor? alt obicei de pas subliniere este acela ca aduc sluj credincios sublinierei se mearg la cimitir, unde aprind lumânări pe mormintele celor dragi. Tot acolo, se aduc bucate care sunt date de poman celor sermani. Duminic, spre prânz, subliniere sublinierei sunt asubliniere la biseric pentru slujba cunoscută. Ca a doua înviere, la care vor fi citite în 12 limbi versetele 19 la 25 din capitolul 20 al Evangheliei după Ioan. În slujba bisericilor ortodoxe orientale necalcedoniene, sărbarea sfintelor pasublinieră 3 se bucur de acea subliniere, e cinste ca subliniere în bisericile ortodoxe rezeritene, fiind foarte dezvoltate din punct de vedere liturgic. Din această familie de biserici, în prima grup sunt biserica ortodox din India, sublinierea i biserica ortodox sirian din Antiochia, care au acela subliniera i tipic pentru slujba învierii. În unele din aceste biserici, preotul, cu crucea în mână, însocit de diacon cu luminării aprinse sub cu cu spune, Fracilor, vei spun o veste nou, Cristos, s-a înviat din morci sub liniere a pe du sub manisei la spatele lui. Credincio sub răspund. Noi credem ce adevărat a înviat. Acest ritual se roste sublinierea te de, de trei ori, în timp ce sunt clopotele. Biserica ortodoxă etiopiană, care a face parte din acelea subliniere i grup de biserici necalcedoniene, are de asemenea un ritual dezvoltat în ceea ce privește sublinierea te de a Domnului. Preotul citei subliniere te Evanghelia de la Matei, Marcu sublinierei Luca, după care, cu o cruce în mână, le spune credincios sublinierei lor: Cristos s-a înviat din morci, iar ace subliniere ti-a răspuns cu marea putere Dumnezeiască. În Biserica Ortodoxă armean, Sfânta Liturghie începe în jurul orei 2000. După care are loc procesiunea în timpul cerea se cântăți zi înviat din morci. La final, toți oamenii prezenți, începând cu preotul preot, în subliniere i spun unii altora Hristos a înviat. De pas subliniere te, nimeni nu trebuie să fie trist sau se plâng. Bucuria fiind sentimentul care domină învierea. Oamenii îi subliniere îi pun haine noi, de culori deschise subliniere îi bucate tradiționale, pasc, învopsite, cozonac subliniere îi